السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشرق البيع متفرعة من شارع شعب دور هاشم مساحة ميتين متر التفاصيل كلها اللي هو في الفيديو أول حاجة بنخش منها هنا على يدنا اليمين الريسبشن صور تاني؟ دي مساحة الريسبشن وميزة ان في هنا طراز كبير زيو مفتوح بعد كده بنخش على طرقة التوزيع اول حاجه حمام الضيوف بعد كده بنلاقي المنظر ميزان الشقه نور والفيو مفتوح مش مجروح الحمام الرئيسي بعد كده اول غرفه نجيله الغرفه الثانيه بعد كده عندنا هنا الغرفه <تصفيق> الثالثة بس الإضاءة مش ظاهرة فيها عندنا هنا مفتوح دريسنج اه في هنا دريسنج نرجع تاني طريقه التوزيع نشوف الرسيبشن من الناحيه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته